Ion Iliescu, lovituri grea pentru Liviu Dragnea, îl au cel mai mare adversar. Fostul președinte Ion Iliescu transmite un mesaj cu ocazia zilei serviciului de protecție e În mesaj, Iliescu arată că CSPP nu trebuie să fie sub controlul unui om politic, o lovitură indirect pentru Liviu Dragnea care este într-un rezboi total cu eful ul Spp, Lucian Pahonu. El a transmis vineri, pe blogul personal, un mesaj cu prilejul zilei Spp. Îmi face o deosebit pe lecere să-mi adresez dumneavoastră, într-un moment aniversar, cu prilejul zilei serviciului de protecție subliniere IPAZ. Un serviciu care are deja o tradiție subliniere i-a făcut, nu dat, dovada capacit, ci sale de a răspunde misiunilor care îi sunt încredincate, atât în plan intern, cât subliniere i în plan extern. SPP a evoluat, sublinierea a adaptat metodele sublinierei în mijloacele de pregătire a luptorilor sublinierei pe cele de operare la un mediu de securitate în schimbare, cu exige sporite sublinierei cu oameni mereu mai variate. În ceea ce mă prive subliniere te. După experienca pe care o am în relația cu instituția, apreciez în mod special, faptul ce ea s-a comportat irreprosubliniereabilă în tot ceea ce subliniere tian, îndeplinindu-i sarcinile fixate prin lege cu profesionalism subliniere-i abnegacie, indiferent de contextul politic sau social. Activitatea serviciului a fost apreciat sub linierei de partenerii noștri, fie ce este vorba de ai statului român, fie ce este vorba de responsabilii politici sub ai unor din intate, care au beneficiat de protecția SPP, a scris Ion Iliescu pe blogul personal. Postul pre-subliniere dintre dore subliniere te se în contextul în care se impune discutarea legilor siguranței naționale, activitatea serviciului va fi apreciat cum se cuvine sublinierei, prin noile prevederi, îi se va oferi cadrul necesar valorificării experienței pe care a acumulat-o în ace subliniere tian, prin munca angajaților se Serviciul de protecție, subliniere IPAZ, este în slujba statului român, nu în slujba unui lider politic sau a altuia, care au mandate limitate. Activitatea sa nu trebuie, nu are de ce să fie legat de ciclurile electorale. SPP trebuie să în îndeplinească misiunile încredincate de Consiliul Suprem de apărare a BERI, organism colectiv de decizie, în care sunt reprezentați toți cei care au responsabilit și în domeniul siguranței naționale, a subliniat presubliniere dintele de onoare al PSD care transmită felicitrii sublinierei cele mai sincere ori de bine cu ocazia zilei serviciului de protecție sublinierei false.